الدرس الثالث المتابعة الزمنية لتحول كيميائي عن طريق قياس في الدرس الأول قمنا بتقسيم التحولات الكيميائية إلى سريعة بطيئة وبطيئة جدا وقلنا أنه باستطاعتنا متابعة تطور التفاعلات البطيئة فقط وذلك باتباع إحدى الطرق الثلاث الطريقة الأولى وهي طريقة المعايرة اللونية وقد تناولناها بشرح مفصل في الدرس السابق، الطريقة الثانية، وهي طريقة قياس الناقلية، وهي التي سنتعرض لها بالشرح المفصل في درس اليوم، الطريقة الثالثة، وهي طريقة قياس الضغط، سنعرضها في درسنا القادم إن شاء الله، إذن سنعرض عليكم اليوم تقنية قياس الناقلية، من أجل متابعة تطور تحول كيميائي بطيء. وهي طريقة تستخدم فقط في حالة ظهور أفراد كيميائية شاردية في التفاعل الكيميائي. ولهذا سنقوم بالعمل التجريبي التالي: نصب في وعاء بيشر كمية من الماء والكحول، ونضيف للخليط 1 ملليلتر من 2 كلور 2 ميثيل بروبان سي عشرة لكل ثلاثة سي سي أل. والذي يمكن أن نرمز له بالرمز RCL معادلة التفاعل الحادث هي RCL زائد 2H2O تساوي ROH زائد H3O زائد CL مو لاحظ معي الشكل وعاء بيشر قمنا فيه بمزج المحاليل الثلاث هذا التفاعل ينتج الشوارد أشطر وأو بلوس وسي والتي تتحكم في قيمة الناقلية النوعية سيجما للمحلول يعني الوسط التفاعلي ومن أجل متابعة هذا التحول نغمر في البيشر صند أي مسبار جهاز قياس الناقليه كما هو مبين في الشكل رقم واحد وأذكركم اعزائي طلبة بأن المحاليل الشريدية هي محاليل ناقل التيار الكهربائي بحيث تتولى الشوارد مهمه النقل وحتى نجري تجربه في ظروف جيده نتفق مع صديق لمساعدتنا على اجرائها احدنا يمسك بالكرونومتر اللي هو المقاتيه والاخر يمسك بجهاز قياس الناقليه نتفق على اللحظات الزمنيه نسجل عندها قيم الناقليه النوعيه مثلا في هذا الجدول اتفقنا على ان نسجلها عند اللحظات سفر ثلاثة ستة إلى واحد دقيقة كما هو مبين في الشكل او في الجدول نشغل الميقاتية لحظة مزج المحاليل الثلاث ومع وصول كل لحظة من اللحظات المتفق عليها نسجل قيمة الناقلية التي يشير إليها جهاز قياس الناقلية حتى نملأ جدول القياسات كاملا لاحظ مع الجدول اللحظات الزمنية سفر كانت الناقلية النوعية سفر لماذا؟ لأن النواتج, النواتج وهي الشوارد أشطر وأوبليس وسئ كانت لم تظهر بعد يعني كانت لم تنتج بعد وبالتالي الناقلية تكون منعدمة عند اللحظة ثلاثة دقيقة قيمة الناقلية النوعية 0.49 سيمانس على المتر عند اللحظة 6 دقيقة قيمة الناقلية النوعية 0.28 سيمانس على المتر نلاحظ أنه كلما زاد الزمن زادت الناقلية النوعية المطلوب أولاً إنشاء جدول تقدم التفاعل لاحظ معي جدول تقدم التفاعل في الحالة الابتدائية لدينا كمية المادة الابتدائية للمتفاعل الأول وهو RCL لا توجد نواتش. في الحالة الانتقالية تبدأ المتفاعلات في التناقص وهنا عدنا الماء يكون بوفرة وبالتالي الذي يتناقص هو كلور كلورتنين مثيل بروبان وتبدأ النواتج في الظهور السؤال الثاني أكتب عبارة الناقلية النوعية سيجماليتي بدلاله التقدم اكس والناقليه النوعيه الموليه الشريديه لامدا داش بلس ولامدا سي ال وحجم المزيج في توتال ثم استنتج عباره اكس لي تي بدلاله سيجما لي تي لامدا داش بلس لامدا سي ال وفي توتال كما نعلم ان سيجما سيجما لمحلول ها تساوي سيجما الشوارد الموجبه زائد سيجما الشوارد السالبه بمعنى أن سيجما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 إن أش بليس تساوي إن سيال موان وتساوي إكس لماذا لأنه في جدول التقدم إن أش بليس في الحالة الإنتقالية ما هو إلا X وإن سيال في جدول التقدم هو إكس وبالتالي إن أش بليس يساوي إن سيال ويساوي إكس. ومنه تصبح العلاقة تركيز أش بليس في في توتال تساوي تركيز سيال في في توتال وتساوي إكس ومنه. تركيز اشتروا بلس تساوي تركيز سي الموا وتساوي اكس على في توتال بالتعويض في العلاقه رقم واحد الموجوده اعلاه تصبح سيجماليتي تساوي لامدا اش بلس زائد لامدا سي الموا الكل في اكس على في توتال ومنه يمكننا استنتاج عباره اكس انطلاقا من العباره الاخيره وهي اكس لي تي تساوي سيجما في في توتال على لامدا داش تربليس زائد لامدا سي المو السؤال الثالث اكتب عباره الناقليه النوعيه سيجما فينال بدلاله كميه الماده الابتدائيه ان زيرو سي ار سي ال وحجم المزيج في توتال ولامدا داش تربليس ولامدا سي من العباره رقم اثنين يمكن استنتاج عباره سيجما فينال التي هي عباره الناقليه النوعيه في الحاله النهائيه فتصبح سيجما فينال تساوي لامدا داش توا بلس زائد لامدا سي المو الكل في اكس فينال على في توتال لاحظ من العلاقه اثنين ماذا تغير حتى هذه العلاقه لاحظ انه لامدا داش توا بلس ولا لامدا سي لا تتغير لان الماقليه النوعيه الموليه الشارديه للشوارد لا تتغير في توتال حجم المزيج لا يتغير فقط قيمه التقدم اكس تغيرت فاصبحت اكس فينال لاننا في الحاله النهائيه هذا التفاعل بطيء وتام ولما نقول تفاعل تام يعني أنه يوجد متفاعل موحد في هذه الحالة الماء عندنا يكون بزيادة وبالتالي المتفاعل محد هو آر يعني هو سي ربعة آرش تسعة سيال ومن عبارته نستخرج التقدم العظمي إكس ماكس ولما يكون هناك متفاعل محد تكون قيمة إكس فينال هي قيمة إكس ماكس يعني التقدم العظمي ما هو إلا إكس فينال اذن ان 0 سي 4 اش سيال ناقص اكس تساوي صفر يستلزم اكس ماكس هي نفسها اكس فينال تساوي ان 0 سي 4 اش سيال وبالتالي تصبح عباره الناقليه النوعيه النهائيه هي سيجما فينال تساوي لامدا داش زائد لامدا سيال في اكس فينال على في توتال وتساوي لامدا داش 3 زائد لامدا سيال الكل في ان 0 سي 4 سيال على في توتال لأن إكس فينال تساوي إن زيرو سيال وهي العبارة رقم ثلاثة السؤال الرابع استنتج العلاقة بين سيجما فينال و سيجما و إن زيرو سيال بقول نستنتج معناه استعمل نتائج السابقة من أجل إيجاد علاقة جديدة ولهذا بقسمة العلاقة رقم ثلاثة على العلاقة رقم اثنين نجد سيجما فينال على سيجما ليتي تساوي ان زيرو سيرباش تسع سيال على إكس ليتي يستلزم إكس ليتي تساوي ان زيرو سيرباش تسع سيال على سيجما فينال في سيجما ليتي والان نقوم بإكمال الجدول المعطى والذي سجلنا فيه قيم الناقلية النوعية الموافقة لكل لحظة زمنية يبقى الأن أن نحسب قيمة التقدم إكس عند كل لحظة وذلك باستعمال العلاقة التي توصلنا إليها سابقا وهي إكس لي تي تساوي إن 0 سي 4 أش تسعة سي على سيجما فينال في سيجما لي تي وهي العلاقة رقم أربعة لاحظ من هذه العبارة أن قيمة الناقل النوعية متغيرة مع كل لحظة سيجما لي تي لكن قيمتي كمية المادة الابتدائية والناقل النوعية النهائية ثابتتين، سنقوم بحساب قيمة كل واحدة منهما ثم نجري التطبيق العددي، محلول اثنين كلور اثنين ميثيل بروبان معرف بحجمه في تساوي واحد مليلتر، وكتلته الحجمية رو تساوي صفر فاصل جرام على المليلتر وبالتالي. كميه مادته الابتدائيه ان 0 سي عشر 9 سيال تساوي الكتله على الكتله الموليه وتساوي رو في في على ام لان الكتله تساوي رو في في وتساوي 0.85 في واحد على 92.5 وتساوي 92 في 10 اس ناقص 4 مول ولحساب قيمه الناقليه النوعيه النهائيه نطبق العلاقه رقم ثلاثة. نجد أن سيجما فينال تساوي واحد فاصلة خمسة وتسعين سيمانس على المتر، ومنه تصبح العلاقة أربعة على الشكل التالي، إيكس ليتي تساوي سبعة في عشرة قوة ناقص ربعة في سيجما ليتي، وهي العلاقة التي نستعملها في الجدول، فتكون النتائج على الشكل التالي، اللحظات الزمنية، وقيم الناقلية النوعية الموافقة لها. وقيم التقدم بوحدة الميليمول الموافقة له. إذن من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول التالي نستطيع الآن رسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات التقدم إكس بدلالة الزمن كما نشاهد في الصورة. ومنه نستنتج أن قياس الناقلية يمكننا من المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية